محمد بن قاسم نے تقریباً سات سو گیارہ عیسوی کے آس پاس دیبل سے حملہ کر کے ملتان تک کے علاقے کو فتح کیا مگر اس کے بعد تقریباً دو اڑائی سو سال تک مسلمانوں نے نہ کوئی داخلہ سندھ کی طرف سے کیا اور نہ ہی خیبر پاس کے راستے ہندوستان پر کوئی یلگار کی سلطان محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے بھی مشہور ہوئے کیونکہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے خیبر پاس کے راستے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور پورے ہندوستان کو آنے والے ایک ہزار سال تک کے لیے کھول کر رکھ دیا مسلمانوں نے جو سلطنتیں ہندوستان میں بنائیں ان کا آغاز سلطان محمود غزنوی کے ان سترہ حملوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے ہندوستان پر کیے تھے اگست ایک ہزار ایک میں دس ہزار منتخب گھڑ سواروں کی فوج کے ساتھ آپ نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کی یہاں پر لاہور کا راجہ جے جی پال بارہ ہزار گھرسوار اور تیس ہزار فوج اور تین سو ہاتھیوں کے حمراہ آپ کے مقابلے پر آیا دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ہندو بڑی بے باقی کے ساتھ لڑے لیکن آخر کار وہ سلطان محمود غزنوی کے منظم گھرسوار دستوں کے سامنے پسپاہ ہو گئے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا میدان جنگ میں ان کے پانچ ہزار سپاہی مارے گئے جے پال اور اس کے پندرہ سرکردہ سرداروں کو سلطان محمود غزنوی نے قیدی بنا لیا اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے بٹھنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا راجا جے پال نے سلطان محمود غزنوی کے طرف سے ہونے والی شکست اور شکست کی وجہ سے ضلعت محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ میں جلا لیا اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا اننت پال ہندوستان کا نیا راجا منتخب ہوا سلطان محمود غزنوی نے ایک ہزار چار عیسوی میں سستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا لاہور کے راجا اننت پال نے اپنے حصے کا خراج ادا کر دیا تھا لیکن بھاٹیا کے ایک باج گزار راجا بیجی رائی نے اپنے حصے کا خراج روک لیا تھا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات محمود غزنوی ملتان کے راستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل قلعہ بند دیا گیا اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب میں کیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار تین دن کی جھڑپوں کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے آخر کار چوتھے روز سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں اللہ کے رسول نے آپ کو فتح کی بشارت دے دی ہے اس کے بعد بذات خود آپ نے بڑے حملے کی قیادت کی سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمان اس قدر شدت سے حملہ کرنے لگے کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر محسور کر لیا گیا اور صرف چاند دنوں میں چاروں طرف کی کندوں کو بھر دیا گیا بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاونی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی باقی فوج کے ہمراہ دریائے سندھ کے کنارے پر اگے جنگل میں بنا لی سلطان کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا توقب کیا اور انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا اس کے بہترین دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنی زندگی کو ختم کر لیا اس کے پیروکاروں میں جنہوں نے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر دیا گیا دو سو اسی ہاتھی بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی واپس لوٹ گئے ملتان کے پہلے حکمران شہ حمید سعیدی نے امیر سبقت گن کی اطاط قبول کر لی تھی اور خراج ادا کرتا رہا اس کے بعد اس کا بیٹا ناصر اور اس کا پوتا داود غزنی سلطان کے مطی رہے لیکن ایک ہزار پانچ عیسوی میں اس نے لاہور کے راجہ انند پال سے مل کر بغاوت کر دی اب سلطان محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا لہذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ آپ نے اس مقام کی طرف پیش قدمی شروع کر دی پشاور کی پہاڑیوں میں انند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکر سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبے تک ان کا تعاقب کیا انند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا سلطان محمود غزنوی بٹھنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھے اور سات روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا آخر کار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدے پر معافی دی گئی کہ وہ بیس ہزار طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کیا کرے گا ہو سکتا ہے کہ سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتے لیکن ان کے سسر اور کاشگر کے بادشاہ عہلت خان کی طرف سے ان کے مغربی علاقوں پر حملے کے بعد انہیں مجبوراً غزنی واپس لوٹنا پڑا اور آپ نے ہندوستان کے تمام معاملات ایک ہندو شہزادے سیوک پال کے سپرد کر دیے جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا سلطان کے نائب سیوک پال کی بغاوت نے سلطان محمود غزنوی کو ایک ہزار پانچ اور چھ میں دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر لا کھڑا کیا کیونکہ اس نے سلطان کے تمام افسروں کو ان کے محکموں سے نکال دیا تھا سلطان نے سب سے پہلے اپنے دستے کے ایک حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا دستوں نے ہندو فوج کے سامنے غیر متوقع طور پر ظاہر ہو کر انہیں زبردست حقیقت سے دوچار کیا اور سیوک پال کو قیدی بنا لیا گیا اور اسے چار لاکھ درم جرمانے کے طور پر ادا کرنے پر مجبور کیا گیا اور ساری زندگی سرکاری قید کے طور پر رکھا گیا ملتان کی بغاوت میں انت پال کی حمایت اور غدارانہ غد رویہ سلطان محمود غزنوی کے سینے میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا بنانچے ایک ہزار آٹھ عیسوی میں موسم بہار کے اوائل میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ ایک عظیم مہم کے سلسلے میں ہندوستان کی طرف گامزن ہوئے اننت پال جو مسلمانوں کی طاقت سے باخبر تھا اور اسے سابقہ نقصانات ابھی یاد تھے اس نے ہندوستانی راجاؤں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے بعد ان سے درخواست کی کہ وہ عرضِ مقدس پر اپنے مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے جد جہد کری اس کی اپیل کا خیر مقدم کیا گیا اور اجین گوالیار کنوج دہلی اجمیر اور کالنجر کے راجاؤں نے اپنی دستیاب فوجوں کو جمع کیا اور دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی پنجاب کی سرزمین پر جمع ہونے والی سب سے بڑی فوج پشاور کی سرحدوں پر میدان کے سامنے نمودار ہوئی پھر اس میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا گیا جنگ کی تیاریوں کے لیے ملک کے ہر علاقے سے مال و زر مہیا کیا گیا اور اس قدر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض سے ہندو عورتوں نے اپنے زیورات پگلا کر قومی مقصد کے لیے ذرائع فراہم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی صورت میں روانہ کیے اسلامی فوج چاروں طرف سے گھر گئی اور انہوں نے عام حملے کے خدشے کے پیش نظر خود خندک کھودنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد دونوں فوجیں چالیس روز تک آمنے سامنے بے حصو حرکت پڑی رہی کار اس سکوت کو ہندوؤں نے توڑا انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ موقع سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندقوں کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے چھ ہزار تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا ہندو انتہائی غیر و غذب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی نہایت مختصر وقت میں پانچ ہزار مسلمان شہید ہو گئے تاہم ہندوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کیا اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے شہر نگر کوٹ اور اس کے بعد بھیم کے مشہور قلعے کا محاصرہ کر لیا اور انہیں فتح کرنے کے بعد غزنی واپس لوٹ گیا دس سو گیارہ اسوی میں سلطان محمود غزنوی نے تھانے سر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کرتے ہیں اننت پال نے سلطان کو خزانے پیش کیے اور آپ سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اس قدر ادا کرتا رہے گا اس کے علاوہ پچاس جنگی ہاتھی اور نہایت بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ کیا لیکن سلطان محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر رکھا تھا سلطان نے راجا کی اس پیشکش کو رد کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا اور ان کے بڑے بڑے عظیم الشان شان مندروں کو تباہ کر دیا اور بتوں کو پاش پاش کر ڈالا ان بتوں میں سب سے اہم بت کو جگسوم کہا جاتا تھا اور اس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ یہ روزے تخلیق سے موجود ہے اسے بے شمار ٹکڑوں کی صورت میں غزنی اور مکہ اور مدینہ اور بغداد روانہ کر دیا گیا تاکہ گلیوں میں پاؤں تلے روندا جائے کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنی نے اس موقع پر دو لاکھ قیدی غزنی روانہ کیے تھے اس دفعہ بہت سارا مالے گنیمت سلطان محمود غزنی کو حاصل ہوا دس سو تیرہ عیسوی میں سلطان نے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ بلوات کے پہاڑوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور بھرپور حملے کے بعد شامنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اند پال کے بیٹے اور جانشین جے پال دوم نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ سلطان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس نے اپنی فوج کے ہمراہ کشمیر کا رخ کیا سلطان نے پہاڑی علاقے میں ایک حاکم کو تعینات کیا اور خود کشمیر کے راستے غزنی واپس لوٹ گئے دو سال بعد سلطان نے چند باغی سرداروں کو سزا دینے اور چاند قلوں کو فتح کرنے کے لیے کشمیر کا رخ کیا ان میں سب سے اہم لوکوٹ کا قلعہ تھا جو اپنی بلندی اور مضبوطی کے لیے بہت مشہور تھا موسم گرما کے دوران اس مقام کو فتح کرنے کے لیے سلطان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں اور موسم سرما شروع ہونے پر سلطان کو اس مہم کو ترک کر کے مجبوراً غزنی واپس لوٹنا پڑا دس سترہ عیسوی کے موسم بہار میں سلطان ایک لاکھ گھڑ اور بیس ہزار پیادوں کے ساتھ کنوج کی طرف آگے بڑھے کنوج کا راجہ بڑی شان و شوکت اور جاہو جلال کا حامل تھا لیکن دفاع کے لیے مکمل طور پر تیاری نہ ہونے کے بعد اس نے امن پر صلح کر لی اس کے بعد سلطان نے آس پاس کے تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو فتح کیا اور غزنی واپس لوٹ گئے دس سو اکیس عیسوی میں ہندو راجاؤں کی متحدہ فوجوں نے کنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ کر دیا کیونکہ اس راجا نے سلطان محمود غزنوی سے صلاح کر لی تھی سلطان کو جب اس صورتحال حال کا علم ہوا تو آپ نے ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی لیکن اس سے بیشتر کہ وہ کنوج پہنچتے اس پر کالنجر کے راجہ نندا نے قبضہ کر لیا اور اس نے کنوج کے راجہ کو قتل کر دیا کنوج کے راجا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے سلطان نے کالنجر کا محاصرہ کر لیا اور اسے بھی فتح کر لیا کالنجر کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے راستے لاہور پر حملہ کیا اور اسے بھی فتح کر لیا اور اس کے راجا کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور لاہور کا تمام انتظام اپنے مشیر جنرل ملک ایاز کے سپرد کر دیا جس کا نام بہت سی روایات اور اپنے آقا کے ارشادات میں موجود ہے ملک ایاز نے لاہور کا قلعہ اور فصیل تعمیر کروائی اور شہر کو وسیع اور خوبصورت بنایا سلطان محمود غزنوی کے اس مقبول عام حاکم کے دور میں لاہور علم و فضل کا گہوارہ بن گیا اور غزنی سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے تقریباً دو سال بعد سلطان محمود غزنوی نے کالیجر کے راجہ نندا رائے کو مزہ چھکانے کے لیے دوبارہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی کیونکہ گزشتہ مہم کے دوران وہ سزا سے بچ گیا تھا اور بھاگ گیا تھا سلطان لاہور کے راستے اس کی طرف آگے بڑھے اور گوالیار سے گزرنے کے بعد آپ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن راجا نے اطاعت قبول کر لی اور اس طرح وہ محفوظ رہا سلطان محمود غزن کافی عرصے سے کاٹیاوار کے ایک ساحلی شہر سومنات کے مشہور و معروف مندر کی دولت اور تقدس کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا وہاں پر ہندوستان کے سبھی حصوں سے پجاری جمع ہوتے تھے ہندؤں کا عقیدہ تھا کہ سوما دیوتا جس کے نام پر یہ مندر مشہور تھا اس کو تمام اربا پر مکمل اختیار حاصل ہے بہرحال بت پرستی کے اس جیسے مراکز کو تباہ کرنے کے لیے ستمبر دس سو چوبیس عیسوی میں غزنی سے ہندوستان کی طرف سلطان نے پیش قدمی شروع کر دی آپ کے ہمراہ ترکستان اور ہمسایہ ممالک کے تیس ہزار نوجوان رضاکار بھی شامل تھے انہوں نے اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے سلطان کی فوج میں بلا معاوضہ شمولیت اختیار کی تھی ملتان کے صحرا کو عبور کرنے کے بعد وہ اجمیر پہنچے اور راستے کے تمام چھوٹے بڑے قیلوں کو فتح کرتے ہوئے سومنات منات پہنچ گئے مندر کے قیلے کا راج پوتو نے بڑی جوہ مردی سے دفاع کیا اور مسلسل تین روز تک مسلمانوں کے حملوں کو عظیم نقصان پہنچا کر پسپا کیا آخر کار سلطان محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے کود پڑے اور زمین پر سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ سے مدد کی درخواست کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور حوصلہ فضائی کی خاطر اپنی فوج میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے اس قدر گرم جوشی سے نعرہ لگایا کہ سب ایک طوفان کی صورت میں قلعے پر ٹوٹ پڑے اور پانچ ہزار ہندو سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے ان میں سے جو فوج بچ گئی وہ اپنی جان بچانے کے لیے کشتیوں پر سوار ہو گئی لیکن سلطان محمود غزنوی کی فوج نے ان کا توقب کیا اور بے شمار کشتیوں کو ڈبو دیا سومنات کی فتح کے بعد جب ہندو پجاریوں اور مہاراجوں نے سلطان کو رشوت پیش کی اور کہا کہ سومنات کے بت کو نہ توڑیں تو آپ نے وہ تاریخی جواب دیا جس نے تاریخ میں سلطان کو امر کر دیا سلطان نے فرمایا اگر آج میں نے بدھ کے لیے پیسے لیے تو تاریخ مجھے بدھ فروشوں کے نام سے یاد کرے گی بدھ شکن کے نام سے نہیں سومنات میں مختصر قیام کرنے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند قلعوں کو فتح کیا اور اس ملک کے راجہ کو گجرات کی سلطنت عنایت کرنے کے بعد سندھ کے راستے غزنی واپس لوٹ گئے سومنات کی مہم اور گجرات کے مارکوں میں اڑھائی سال صرف ہو گئے تھے ہندوستان کے لیے سلطان محمود غزنوی کی آخری مہم کا آغاز دس سو ستائیس عیسوی میں ہوا یہ مہم دریائے سندھ کے کناروں پر آباد جاٹ قبائل کے خلاف تھی انہوں نے گجرات سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج سے چھیڑ چھاڑ کی تھی ان قبائل کو تسخیر کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا